અંતર નું બડે નામ તારું લખાયું મારા નસીબ ના ચોપડી તાર છીએ મારી રાખજે બેડા કબેડા ઉમ્યા બેલી આવજે થોડી બેલી આવજે હો યુગ બદલાસે કે બદલાસે જમાનુ बदला से के बदला से जमानो इतिहास तो कायम मारी उमियानो रेवानो ओ इतिहास तो कायम कूड़ देवी नो ओ आखिरे दुनिया मू देवो રે દુનિયા દેવોને નમતો ભયાની વાત ઉમિયા માતા ને કેતો અંતરની વાત કૂડ દેવી ને કેતો